Kære medlemmer, arkitekter, planlæggere og designere. Godt nytår. Tak for et fantastisk år 2017. Et af de helt store højdepunkter var, at vi var ude besøgte 20 tegnstuer. Takket være vores mange tillidsfolk blev vi inviteret indenfor og fik lov at tale mere om vores overenskomst. Tak til jeres tillidsmænd, tak til jeres medlemmer, som vi inviterede indenfor. Det var fantastisk. Dels så møde jeg på jeres hjemmebane, Dels at komme ud og fortælle om vores overenskomst. Og det er nu, I skal i gang med at lønforhandle. Det er nu, I skal have pudset lønpolitikken af. Det er nu, I skal have planer med jeres efteruddannelse. I 2017 har vi også oplevet en stor fremgang i antallet af tillidsmænd. Vi er nu op på over 150 tillidsmænd i forbundet. 50 på det private område på det offentlige, fordelt på stat, regioner og kommuner. Det er fantastisk, og det gør, at vi kan holde hånd i overenskomsten og sikre, at de har gode løn- og ansættelsesvilkår. Det vidner om, at I gerne vil være med til at holde hånden under vores overenskomst. Det gør vores arbejde nemmere i forbundet, og det gør jeres arbejdsliv bedre. Og når vi nu snakker om overenskomst, så står vi over for på det offentlige område, OK 18. 30 år har vi haft frokosten som en del af vores aftale i vores ansættelse. Den skal vi holde fast i. Det bliver et af de helt store stridsmål. Kæmp for det. Kæmp sammen med os om det. Vi må ikke give op på den. 2017 har også givet os 200 nye medlemmer. Det er super godt, at der er så mange, der gerne vil være medlem af vores forbund. Husk lige at fortælle det til din kollega. Jeg ønsker jer alle sammen et godt 2018. Jeg glæder mig til at se jer til vores medlemsarrangementer, på tegnestuerne, på jeres kontor rundt omkring.